Ketuttaako vihreän vesi ja sinilvä Syö mökkivesistössä puhtaaksi. Emme tarkoita leviä, vaan rehevöitymisen edistäjien vähentämistä. Särki edistää rehevöitymistä, sillä se syö eläinplanktonia, minkä johdosta levän määrä vesistössä kasvaa. Särki myös tonkii vesistöjen pohja, mikä aiheuttaa ravinteiden vapautumista veteen. Syömällä kilon särkeä, pystyt poistamaan kahdeksan kiloa levää vesistöistä. Tämä johtuu siitä, että gramma fosforia kasvattaa kilon levää, ja kilossa särkeä on kahdeksan grammaa fosforia. Myös kotimaisen järvikalan valitseminen viljelyn kalan sijasta auttaa vähentämään vesistöjä ja rehevöitymistä. Kalan kasvatus nimittäin aiheuttaa fosforin ja typen päästöjä, eli kasvattaa vesistöihin kohdistuvaa ravinnekuormaa. Käytä järkeä, syö särkeä.